Zubali osanak egiten duguna kara Nerbioiko piratak ezkerraldeko makarrak Gaur euskaraz barra-barra Maritimana barran beste trago bat barran Hauz hortzigarren barra Galdu genuen bai gure euskal kizarra Bertan euskaraz blai Badauk aguzu karra nire izena daunai Pokemos korbaldarra eikei eian gona parra Badaletra zaztrakan nere hitzen labankadak Dantzan dute balantza, saratata zalantzak Hau horretan datza borrok abide bakarra Iparra gure ardatza borroka bide bakarra Maitagarriak azierak hausokumeak kontrakai Ormadari katuak, botatako harriak, koskoneak multak, Dituen komeriak, amaiera tristeak Bidera lotuta, aziera berriak, baina begira Zaudenean itzota, erdibitu sistema da Estatu eromena, zentitu porrota Ta berriz lurrera, atera kalera Badauk aguk emena, hau da jarrera Hamaika badira, borrokaren dilema Galdutako griñak, piztutako argiak Zeruan izarrak guztiak dir diran Imagine that there was a mysterious language in Europe that was surrounded on all sides by languages that it had absolutely no connection with Well, there actually is a language like that The language is the Basque